السلام عليكم في هذا الفيديو سنتعرف على ما هي استضافه المواقع لتستطيع نشر موقعك على الانترنت ملفاته وبياناته يجب ان يتم تخزينها على جهاز كمبيوتر بمواصفات خاصه تسمى اجهزه الكمبيوتر الكبيره ذات الطاقه العاليه بخوادم الويب او استضافه المواقع هي شركه تمتلك العديد من خوادم الويب في مكان واحد او ما يشار اليه احيانا بمركز بيانات بالإضافة إلى الخوادم، توفر شركة الاستضافة البرامج والحماية والدعم الفني وعرض النطاق ترددي. فكر في شركة استضافة المواقع مثل مركز تسوق كبير يحتوي على العديد من المتاجر الفردية. تماما مثل مراكز التسوق، تمكنك شركة الاستضافة من استئجار مساحة على الخوادم الخاصة بها، حيث يمكنك تخزين ملفات موقعك وجعله متوفر للزوار على الأنترنت. هناك مجموعة متنوعة من حلول الاستضافة. يتم تصنيف حلول الاستضافة بناءً على مساحة التخزين التي تحتاجها لملفات الموقع الخاص بك، والنطاق الترددي الذي يستهلكه موقعك شهريًا. النطاق الترددي هو مقدار البيانات التي يتطلبها موقعك. لنعد إلى مثال مركز التسوق، ولنفترض أنك تبيع فقط أساور مصنوعة يدويًا. لديك منتج صغير واحد، لذلك. لا تحتاج ولا تريد استئجار نفس المساحة مثل متجر كبير حيث أنه يمكنك استئجار متجر أصغر في مركز تسوق يمنحك مساحة كافية لبضائعك وبتكلفة أقل أيضا بما أنك متجر صغير فلا تحتاج إلى الكثير من التكنولوجيا أو الموظفين لمساعدتك في بيع منتجاتك بالإضافة إلى مساحة التخزين وعرض النطاق الترددي هناك أشياء أخرى يجب مراعاتها عند إختيار الإستضافة. إمكانيتك سهولة الإستخدام مستوى المرونة والتخصيص بالإضافة إلى الخصوصية والأمان. هناك الكثير من شركات الإستضافة لتختار من بينها لتعرف ما هي أفضل شركة إستضافة بالنسبة لك قم بزيارة موقع إنطلق أونلاين للمزيد من المعلومات وفي النهاية لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة كما سنكون سعداء بتعليقاتك